Halep, după înfrângerea severă de la Miami, poate ce nu sunt pregătit suficient de bine ca să joc la nivelul acesta. Simona Halep a declarat, după ce a fost învins de Agnieszka Radvanska, în turul al treilea al Miami Open, ce se simte un pic obosit sub linierei nu a fost suficient de bine pregătit pentru a juca la un nivel ridicat. Am jucat destul de bine în primul set, dar apoi am secezut nivelul. Sunt un pic obosit. Poate ce nu sunt pregătit suficient de bine ca să joc la nivelul acesta, Puntia nu a jucat ceva nou. A jucat la fel cum joacă mereu, scoate mingile subliniere nu prea gre subliniere-e subliniere-te. Îns eu am gre subliniere-ai timul sublinierei am jucat un pic prea pe centru subliniere-i a avut posibilitatea să fac am ce a vrut. Exclus, nere spre ghinion. Meciul puteam să în subliniere tic dacă jucam la un nivel mai ridicat. Am jucam slab. Asta e, merg înainte, a declarat Simona Halep, pentru DigiSport. Simona Halep, locul unfta, a fost învins, sunt te. Cu 3 la 6, 6 la 2, 6 la 3, de poloneza Agnès Karadvanska, locul 30 a sublinierei cap de serie numărul 32, în turul al 3-lea al Miami Open. Halep a jucat anul trecut în sferturi la Miami, când a fost eliminat de britanica Johanna Conta cu 3 la 6, 7 la 6, 7, 6 la 2. Cea mai bun performanță înregistrat în Florida de liderul VTA a fost în 2015, când a ajuns în semifinale, fază în care a fost învins de american Serena Williams, cu 6 la 2, 4 la 6, 7 la 5. Pentru Simona Halep, prima parte a sezonului de simplu, cea pe hard, s-a încheiat. Urmează sezonul pe zgur, pe care ea îl va începe, din 23 aprilie, la Stuttgart. În ciuda înfrângerii de sâmbte, locul 1 pe care îl ocupă Halep în clasamentul nu este în pericol în următoarea luni.